هيا يا محمد نروحوا لملخص القلابات صحيح في الملخص القلابات شعرفنا عرفنا؟ باللي قلابات فيها زوج انواع قول محمد النوع الاول سمينا سمينا قلابات لا تزامنيه، علاش سميناها قلابات لا تزامنيه؟ باسكو لا ما تحتوي لا, تعمل لا تعمل باشاره الساعه، لا تحتوي على مدخل اشاره الساعه، هذه نسميها لا تزامن. والطلبات الدوزيام اللي حنستعملوها بزاف سميناها التزامنيه. الطلبات المتزامنه باسكو اهم حاجه فيها اهم حاجه فيها هو مدخل اشاره الساعه. وفهمنا اهميه مدخل اشاره الساعه محمد في الحصه رقم 15 علاه زادوا اشاره الساعه؟ كيف فهمناها. جماعه اللي ماهوش اشاره الساعه علاه داروها بالضبط يتفرج فيديو 15 اعطيكم واحد المثال في الواقع. اوكي من بعدها نبداو في نبداو في اللا تزامنيه في اللا تزامنيه واش نحتاجوا في السنه الثالثه جماعه؟ نحتاجوا قلب رس إنجاز بوابة نار وشي الحاجة متميز بها قلب أرس إنجاز بوابة نار محمد الاس والار شو بهم؟ يخدموا بالجبهة بالمستوى الأعلى مستوى الأعلى صحيح معناتها الاس هو وظيفة وضع المخرج في واحد والار وظيفته وضع المخرج في صفر. مش شكون ينشطهم واحد منطقي نشطهم وصفر منطقي خملا هذا قلب رس غير متزامن إنجاز بوابة نار صحيح والقلب الثاني يش سميناه؟ قلب إرس انجاز بوابه ناند واش الفرق ما بين قلب إرس انجاز بوابه ناند ونوار محمد هذاك يمشي هذاك يمشي بالمستوى الادنى <مثل> هذا المستوى الادنى وهذا المستوى الاعلى كاين وعد نخدموا بالبنيات الداخليه اذا هذه شنو نسميه اياك واش نسميهم نسميو اس بار و ار بار كي نجي نكتبوا القيم تاعو اس بار و بار صحيح اذا هنا واش نقولوا مدخل تاعو باش ينشطوا صفر ينشطهم و واحد يخملهم وتبقى نفسها اس بار للمسح اس باه وضع التشغيل و اير بار للمس فهمين عليها محمد للمسل. أيوة سؤال ما اطرحه آه. محمد قلبت اس ونحن راح نستعملوهم عندنا زوج احتمالات مالخه راح نعطيك مالخه الاحتمال الاول قلب اس قاد يكون دار ضد الارتداد واش هو يتخلص يتخلص من ارتدادات التماس باستخدام الذاكره الداخليه نتاع صحيح اذا وقتها يكون دار ضد الارتداد كي يعود ال ولا الاس مربوطين بواش بالتماس وهذا التماس طبعا. فيه الوشع صحيح وين تلقاو جماعه ويتجو قلب ما مداخل تاعو الاس والار مربوطين بالتماس والتماس هذا تحكم في وشيع هذا القلب ارس وظيفته دار ضد الارتداد وظيفته تخلص من الارتدادات التي يتسبب فيها التماس صحيح هذا الاحتمال الأول احتمال ثاني قادر يكون ذاكرة إلكترونية ذاكرة إلكترونية وكتى يكون ذاكرة إلكترونية كيعد مربوط بأي عنصر آخر باستثناء باستثناء واش باستثناء تماس صحيح هذا <تصفيق> تلقاه مربوط بعد ديود ولا ثنائي زينر ولا ترانزستور ولا اي حاجه واش وظيفته ذاكره يعمل كذاكره يحفظ المعلومه هذا جماعه هذا بالنسبه للاش قلابات التزامنيه واش تحتاجوا تحتاجوا ار اس وار اس بار تفهمينا نروحوا للقلابات التزامنيه المتزامنه قلابات متزامنه واش نحتاجوا نحتاجوا ثلاث قلابات الدرجه الاولى بالدرجه الاولى جماعه ركزو بزاف على جيكا صحيح القلاب الجيكي على سميناه متزامن لانه يحتوي على اشاره سعه تي. والمداخل الارغام يا جماعه في المنهج تاعكم نعودوا نخدموا بالمستوى الادنى، واش معناتها بريسيت هذه؟ باش تمشي بصفر ينشطها والواحد يخممها، بريسيت ارغام على واحد وكلير ارغام على الصفر. هذا القلاب الاول. القلاب الثاني واش هو؟ هو قلاب دي. قلاب دي كذلك هذا قلاب دي نسميه متزامن، لماذا متزامن؟ يحتوي على اشاره تي. ويحتوي على مدخل الارغام ناشطين بالمستوى الادنى، وفهمنا قلاب دي وش وظيفته؟ كي الاشاره تاع المخرج يقلد المدخل. صحيح والقلاب الاخر واش هو؟ القلاب تي متزامن في مدخل واحد هو ومدخل الارغام ناشطين في المستوى الادنى. شكون لي يركزوا عليهم بزاف محمد؟ قلاب جي كا، وقلاب دي بالزاف. وما تنساوش قلاب دي. وجماعه انتم ما تحفظوش يا جماعه، اتونسيو راك تكون يا جماعه. في المنهج تاعك ما حتخدمو بهذو القلابات. صح الجماعه راح تخدمو بقلابات اخرين. على هذه لازم تكون فاهم كل شيء ما راجيك تروح الجميع ما تلقى حتى إشكا. ايش كاين هذو القلابات يا محمد واش نديروا بهم هذ القلابات القلاب دي واش نديروا به راح ناخذ في المستقبل باذن الله نخدموا به الذاكره واش نخدموا به نخدموا به رام وروم صحيح وروم ها هي ونخدموا به كذلك السجلات معناتها كيف نزيح المعلومه الضروات وكيفان نزيح المعلومه غوش مثلا 25 زائد 2 تجي تكتبها بالاله حاسبة كي تكتب اثنين بعدها بعد كي تكتب خمسة وش يحصل لها تزاح ببيت إلى يسار شكون يقوم بهذه العملية اللي هي سجلات الإزاح إذا قلابات دي نخدموا بهم الذاكرة والسجلات لازم تكونوا فاهمينهم مليح وقلب جيكا وقلبتي وش راح نخدموا بهم محمد راح نخدموا بهم العددات العدادات المؤجلات العداد هاو يحسب صفر واحد اثنين ثلاثة ومؤجلة دي الزمن يشعل به مثلا محرك ولا يطفئ به المحرك هذا هو الملخص تاع القلبات صاي قلابه لا تزامنيه لا تحتوي على اشاره الساعه وقلابه متزامنه تحتوي على اشاره الساعه واشاره الساعه حكينا عليها من قبل عندها اربع انواع تاثير محمد واش ما اربع انواع يمد يعني لك خط معناتها اشاره الساعه تنشط بالواحد منطقي اذا مد لك خط دائره فقط اشاره الساعه تنشط بالصفر منطقي اذا اعطاك مثلث فقط تنشط بالجبهه الصاعده واذا اعطاك مثلث دائره تنشط بجبهه نازله اللي ما هوش فاهم اش اشاره الساعه يروح الحصه رقم 15 <تصفيق> من بعدها محمد بنزيد نثبت المعلومه ونكون رزين نفسيتي تكون رزينه ما نزيدش نتقلق من الكهرباء اخلاص لازم نخدم ملخص اي درس نقراه سواء في الرياضيات ولا فيزياء ولا هندسة نخدم ملخص ونسال روحي السؤال هذا بعد ما قريت القلابات نسال روحي كيف اتعامل مع القلابات خير القلابات كي تجيك الاسئله عليه واحد يجي كان مخططات لك خرج لي مخططات الزمنيه <تصفيق> اذا نجمع اول حاجه كيمد لك قلاب اول نظره لمن تنظرها اقرا مع شوف ابدا بمداخل ارغام اولا، كي تجي تقرا قلاب اليس، حاب تخرج العربي عبده. جماعه كي تجي تتعامل مع قلابات، اول حاجه شوف المداخل ارغام. ابدا بمداخل ارغام اولا، فاذا كان احدهما ناشط، اذا كان بروسيت ولا كلير، واحد منهم ناشط، فهو الذي يتحكم في المخرج، وش معناتها وانت مغمض عينيك، ما تشوف لا جي لا كا لا ار لا اس لا ميقاتيه، كي بمداخل ارغام، واحد منهم ناشط هو اللي يتحكم في المخرج. إذا كان بروستات هو اللي يرغم على واحد، إذا كان كلير هو ناشط هو اللي يرغم على صفة، صاي، إذا كان فإذا كان أحدهم ناشط فهو الذي يتحكم في المخرج، وإذا كان خاملين معا، ركزوا معايا يا إذا كانوا خاملين مع بعض فهنا اذهب للأولوية الثانية وهي المقاتية إذا كانت بروستات وكلير خاملين روح بتعرف حالة المخرج لازم تروح هي الثانية، صاي، هذا الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني كي تروح للميقاتية فيها احتمالين. إذا كانت ميقاتي خاملة محمد، إذا كانت مداخل إرغام خاملين وزدت تحت الميقاتية خاملة، هنا واش نقولوا في هذه الحالة؟ المخرج يحتفظ بالحالة السابقة، لا يهمه لا جي ولا ك إذا إذا كانت ميقاتي خاملة فهنا المخرج يحتفظ بالحالة السابقة، صحيح؟ ما يهمنيش جي والكا والإر والإس والدي. وإذا كانت ميقاتية نشيطة، النهار اللي تنشط ميقاتي واش تمد، تمد الإذن، تمد أوتوريزاسيون من المداخل. وإذا كانت الميقاتية نشيطة، هنا نذهب للأولوية الثالثة. وهي باقي المداخل واش هي الباقي المداخل محمد اذا طلق ال بيجيكا واش يبقى لي جي والك اذا طلق ال ار سي متزامن راح يبقى لي ار وال اس اذا طلق ال دي متزامن واش راح يبقى لي اخر احتمال دي صاي اذا هذا هو الاحتمال الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث كي تلاحظ درس المداخل اللي بقا تجي والك ولا دي ولا ار ولا اس اخيرا يقول لك لا تنسى طرق تنشيط المداخل ما تسرعش لازم قبل ما تشوف جي والك وال وال اس شو كذا مرسومين؟ اسكو مرسومين خط ولا خط دائره؟ صاي شوفوا محمد اذا لقيت قال لا بالرمز تاعو هكذا ما اعطيتكمش اسم هنا اس وارجي اعطيتها لكم مدخل بصفه عامه اذا كان مدخل يحتوي على خط واسم مدخل لا يحتوي على نفي اذا هذا المدخل وش وظيفته؟ وش وظيفته؟ الصفر يخمل هذا المدخل هو اللي معزول والواحد محمد؟ ينشط هذا المدخل صاي والاحتمال الثاني جماعه وقتا نقول الصفر ينشط المدخل يتلقوا مدخل بهذا الشكل، تلقوا فيه خط مي مدخل هذا عليه بار، عليه بار مثلا كما اس بار، اير بار، جي بار، بروست بار، كلير بار، هنا واش نقولوا؟ هذا يت... ينشط بالصفر ويخمد بالواحد. ولا تلقاوه بالرمز هذا بشكل ثاني واش تلقوا مدخل ما فيش النفي، مي مدخل تاعوش فيه خط دائرة، دائرة واش معناتها؟ معنتها نفي أه صفر نفي معناتها هذا المدخل ينشط بالصفر ويخمل بروح. ولا كاين احتمال ثالث في بعض الاحيان تلقوا هذا الاحتمال الثالث يكتب لك خط دائره ومدخل يزيد لك عليه نفي. هذا في الثلاثه جماعه راهم كيف كيف وش هو وش هو الفرق؟ واش معناتها هذا المدخل واش ترمز له؟ تعود ترمز له مدخل بار يقولوا اس بار ولا جي بار ولا ولا ار بار واش تقول اذا مديت له الصفر هذا المدخل ولي ولي نشيط ولي يتحكم في المخرج وإذا هذا مدخل المنفي اس بار ولا اير بار، إذا ما ديت له واحد واش يولي؟ هذا المدخل يولي معزول، يولي ما عنده حتى دور مع المخرج. صايي، هذا هو بالنسبة المخط الملخص تاع القلابات، إن شاء الله كي تروحوا إن شاء الله اليوم من بعد نكمل الحصة ولا غدوة الصبح عاودوا كتبوا الملخص هذا مك هذا واش تحتاج القلابات؟ كي تفهم هذا الملخص؟ وديروا في راسك صايي، انتهى الدرس القلابات. محمد روحوا اللي بعدها. صايي روحوا التمارين. يا مريم جماعه شوفوا معايا عطيتكم هذا التمرين وش قلت لكم اكمل مخرج كي لهذا القلاب محمد وش هو هذا القلاب سمي لي هذا القلاب جيكا عيوة قلاب قلاب جيكا تيزاموني يعمل بالمقاتيه تعمل مقاتيه, تعمل مقاتية تعمل بالمستوى الاعلى شوفها مليح المقاتيه شوفها مليح مقاتيه تعمل بالجبهة النازله جبهة النازلة صحيت وياك ويحت... ما تنساش ما داخل ارغام نورمال ما داخل ارغام تبدا بهم هو الاولين باسكو هو الاهم صاي ويحتوي على مدخلين ارغام كلير بروسيت نشيطين بالمستوى الادنى شوفوا محمل كيفاه نحل هذا المثال شوف واش قلنا في الملخص خيرك شفت على الملخص باش نبدا نبدا بال مدخل ارغام ما داخل ارغام وما داخل ارغام حنا باش نعطاهم الفعالين بالمستوى الادنى هاه اعطي كلير بار وبروسيت بار راك تشوف فيهم صحيت، جماعة شوف شو راح ندير شوف شو راح ندير وين نلقى كلير يساوي الصفر ولا نلقى بريسيت يساوي الصفر ندير له تظليل معناتها المخرج نقدر نعرفه بسهولة شوفها. آه. شوف هنا بروسيت. شفت التظليل باللون الأصفر زيد هنا بروسيت. زيرو ناشط ظللتها باللون الأصفر هنا بريسيت ناشط ظللتها بالأصفر نزيد روح لكلير كلير هنا هاو يساوي الصفر ناشط ولا مش ناشط ناشط ظللتها باللون الأخضر زيد كلير هاي ظللتها باللون الأخضر واش معناتها هذو نقدر نخرجهم محمد ما نقدرش نخرج الكي في هنا نقدر نخرجهم بلا ما نشوف لا تي لا جي لا كا شوف معايا نبداو نبداو في الاول البروسات هنا الجزء الاول بروسات ناشط ولا كلير ناشط؟ البروسات البروسات شو وظيفته؟ ارغام على واحد اه شو المخرج ارغام على واحد سهله ولا ماشي سهله؟ سهله سهله روحوا نزيدوا شوفوا كلير هذا هاو كلير ناشط باللون الاخضر روحوا كلير يا جماعه كلير ناشط واش يدير كلير؟ ارغام مخرج على صفر هاني اذا ارغام على صفر. مليحه؟ نزيد نروح للثالثة واش هي بريسيت هنا بريسيت ناشط هو اللي عطيت له الزيرو. إذا بريسيت ناشط واش وضحت بريسيت؟ إرغام على واحد هاني كتبت إرغام على واحد. نزيد نروح اللي بعدها. الرابعة واش هي بريسيت؟ بريسيت ناشط باسكو عطيت له صفر منطقي واش معناته إرغام المخرج على واحد. وآخر حاجة واش هي محمد؟ كليرا، واش عطيت لها هنايا؟ كلير واش مديت لها زيرو. ظللتها بلو لحظة في جماعة. جماعة كي نظلل لك راك ما اوكي كلير هنا تساوي صفر منطقي بما انه نشيطة واش ترغم لي مخرج ترغم لي على الصفر صاي شتوجمع شتوصلوا خرجت المخرج باش بديت بديت بالبريسيت والكري داكم محمد الاولويه لما للمره بعد ما كمل بريسيت راح اشاره الساعه ما بين جبهه وجبهه اشاره ساعه خامله واش نحتاجوا في اشاره الساعه نحتاجوا غير جبهات نازله شوفها محمد واش هي الجبهات اللي نديرهم اسقاط هنا قعدنا كامل ندير لهم اسقاط صح ولا لا لا بصح كيعود ناشط وكلير ناشط اسكو يهمني اسقاط الجبهة الجبهات ولا ما يهمنيش؟ يهمنيش اذا واش راح نسقط؟ شوف هذه الجبهه ها هذه جبهه ناشطه زيد هذه جبهه نحتاجوا جماعه لاني نظللها باللون الازرق واش معناتها؟ معناتها رايشات اشاره كاينه مي مداخل ارغام راهم خاملين شوفوا هنا مداخل ارغام واش راك تلاحظ بريست كلير واحد واحد معناتها خاملين اللي نلونها باللون الازرق اي اللي لون فيهم باللون الازرق نظلل فيهم باللون الازرق واش معناتها مداخل, مداخل ارغام خاملين. ما دام مداخل ارغام خاملين اولويه ثانيه لما نروح إشاط الساعه. اذا واش بقالي لي في الرسم يا جماعه؟ فرصم غير هذو اللي بلون باللون الازرق، هذا واش بقالي لي؟ صح ولا لا لا محمد؟ ايه ايوه دوك هنا إشاط الساعه كذا كاينه جبهه في اللون الازرق الاول، كاينه جبهه واحده واش نديرها. إسقى. صحيح. اه روحوا للجبهه الثانيه، هذا اللون الثاني كاينه جبهه واحده، اللون الثالث هذا كاينه جبهه، هذه رح اللي حنا دوسوهم. روحوا الاخير كذا في جبهه في زوج. شنو سهلة درك هذه الخطوط المتقطعة باللون الأصفر معناتها ميقاتية نشطة بما أنه ميقاتية نشطة نروح نشوف الجي والكا ما بين جبهة وجبهة احتفاظ هكذا محمد محمد شوف معايا شوف الحالة السابقة هنا في اللون الأزرق الحالة السابقة كدا كانت واحد إذا نقلب وش يدير يبقى يحتفظ بالواحد بالواحد حتى توصل الجبهة النازلة أخي هكذا شوف معايا يبقى واحد واحد احتفاظ كي تجي جبهة نازلة كي تجي جبهة نازلة هنا الميقاتية واش نقول عليها ناشطة. واش ندروا في هذه الحاله بما انه نشيط مقاتيه نشطوا نروحوا للاولويه رقم ثلاثة اخي هكذا اولويه رقم ثلاثة. واش لازم ندروا نتصل جي والكاء جي وش يساوي هاي شوف اللي جي وش يساوي واحد والكا يساوي واحد الكاي يساوي واحد واش راح يصر القالب جي يساوي واحد والكا يساوي واحد واش قلنا عليها من قبل أكيد. تبديل اذا الحاله السابقه قدام راهي واحد واش راح لها تولي صفر تولي صفر صحيت ها باسكو جي نشيط فولكان نشط حالة التبديل اذا المخرج يتبدل حالة سابقه بلون الابيض هذه كانت واحد واش ولات زيرو من بعدك لقيت النقطه هذه صفر واش تبقى احتفال حتى النقطه هذه صاي كملنا الجبهه الاولى هذه روحوا الجبهة هذه صاي محمد نسالك سؤال الجبهه أه؟ هذه تهمني ولا ما تهمنيش هذه الجبهه الاولى ما تهمنيش انا ما تهمنيش راهو لانه الكلا مفعل لان البريستات راهي مفعله صحيح تروحوا جبهه ثالثه، جبهه ثالثه جماعه عندي جي يساوي واحد ناشط والكا يساوي واحد ناشط وهذه الحاله واش نسميها في قلب جيكا محمد ببنيل. تبديل تبديل اذا الحاله السابقه هاي ورا كانت صفر وتبدلت لواحد وتبقى واحد احتفاظ حتى توصل ارغام صايح جبهه رابعه تمنيش محمد ما تهمنيش باسكو بريستات ناشطه، الجبهه الخامسه تهمني تهمني اذا هنا واش نقولوا نقولوا هذا المخرج كي هنا قداه راهو مخرج كي راه يساوي واحد واش معناتها يبقى واحد احتفاظ حتى نجي جبهه لو كان مجلش جبهة. ما تجيش الجبهه يبقى احتفاظ المخرج مع صحي معناتها المخرج تاعي قلتها يتعلق بالجي والك لازم حتى تجي جبهة نازله لو كان مجلش نازل ما تجيش جبهه نازله يبقى دائما احتفاظ شوفوا محمد جات جبهه نازله واش لقينا جي صفر انتيز والكا واش واحد كي تجي هنا واش طيب. قلنا نعتبروها؟ جماعه كي تجينا الجبهه في هذه اللحظه هذه اللحظه حاله انتقاليه من صفر لواحد نعتبرها واحد منطقي. صحيح وهذه ماش حتجيكم في الباكالوريا ولا في الامتحانات انا حبيت نفهمها لكم باك. صحيح وفي ناس الوقت يقول لك حاله غير معروف. ها يا جماعه بما انه جي يساوي صفر وكا يساوي واحد شكون ناشط في هذه الحاله؟ كا ناشط اذا واش وظيفه الكا؟ وظيفته مسح اذا المخرج يساوي, يساوي يساوي صفر. صحيح يبقى سيفا 0 0 كي يوصل النقطه الشيء يولي واش يولي هنا يولي يولي واحد باسكو إيه لا على واحد صاي الجبهه الخامسه تم ولا ما تمناش الجبهه السادسه تم باسكو برسيات نشيطه السابعه برسيات نشيطه جبهه الثامنه برسيات التاسعه العاشره وال11 هذو يهمونا ولا لا اذا ا أه... جماعه راني كي... داير خطا هنا يعني. صحيح شتو شفتم... شتو محمد شتوش الخطا كاينه الجبهه لا لا لا الجبهه هذه دي... لا لا ما تهمناش باسكو ليه هذه الجبهه الجبهه هذه ما تهمناش ليه أه. باسكو كليير ناشط صحيح راني صحيح صحيح ايوا اذا واش تهمنا الجبهه ما قبل الاخيره والاخير جماعه هذه الجبهه ما تهمناش باسكو كليير ناشط صحيح هاي نكملوا ج... اذا الحاله السابقه هنا قد راهي صفر واش معناتها تبقى صفر هاك شوف تبقى 0 الى غايه وصول جبهه نازله روحوا شوفوا جبهة نازلة جيوا وش لقيناها جيوا وش لقيناها 0 معناته خامل والكاوشي لقيناه 0 خامل جي خامل وك خامل ماشي يدير قلب هنا محمد واش يدير أه... احتفاظ يحتفظ بحال السابق حاله سابقه قدام 0 الحاله جدو تكون 0 صافي وتبقى احتفاظ الجبهه المواليه روحوا للجبهه المواليه واش لقينا الجيه 0 واش لقينا زيرو واش نقولوا الجي الكاء خاملين بما انه المداخل الخاملين اذا المخرج يكون معزول ويحتفظ بالحاله السابقه تاعه واش هي الحاله السابقه زيرو راك فيها الحاله الجاده واش هي زيرو هذا بالنسبه للمخطط الزمني للقلابات جماعه ساهل ما في حتى اشكاليه كي تجي تخدموا ابدا بالمداخل الارغام هي الاولى اذا لقيت احد مداخل الارغام ناشط هو اللي يتحكم في المخرج اذا لقيت مداخل ارغام خاملين في زوج روح الميقاتية إذا لقيت ميقاتية خاملة المخرج يحتفظ بحالة سابقة، إذا لقيت ميقاتية نشطة روح للأولوية الثالثة وشوف المداخل تاعها، وما تنساش تشوف الجي والك شكون ينشطهم اسكو واحد منطقي ولا صفر منطقي. مليحة؟ محمد. إيه. <تصفيق> روحوا آخر مثال اللي هو قلاب دي. دي يحتوي على مداخل ارغام بروسات وكلير ناشطين في المستوى الادنى يمشي بالمستوى الادنى واشاره ساعته ناشطه بالجبهه النازله واش نديره محمد اول حاجه واش ندير؟ نشوف البروسات والكلير هاي وين لقى بروسات صفر وكلير صفر معناتها ناشطه نظلوها ها كلير هذه ناشطه بروسات هنا خامله هنا واش ندير؟ ظللتش تظللت بلون البنفسجي معناتها هذا هذا المجال غير ما كان لا هذا المجال شكون يتحكم فيه؟ يتحكم فيه كلير طيب لون بنفسجي. زيد روح للمجال الثاني. مجال ثاني كلير ناشطه و بريست خامله. هذا المجال شكون يتحكم فيه؟ درته بلون برتقالي. معناتها هذا المجال ما كان لا تلاحظيه. راهي يتحكم فيه بريست باسكو بريست راهو ناشط. زيد المجال الثالث كلير ناشط والبريست خامل شكون يتحكم في هذا المجال اللي ظللته بلون البنفسجي؟ يتحكم فيه كلير. ما تهمك لا اشاره الساعه لا دي. زيد روح للمجال الثالث. شكون اللي ناشط هنايا كلير؟ بنلون البنفسجي ظللتو بلون البنفسجي زيد هنا شكون نشط كلير خامله بلوسيت نشطه لونتها بلون البرتقالي اجمع هذول اللي ظللتهم بلون البرتقالي بلون بنفسجي هذا وتقدر تعرف حتى انت مغمض عينيك صاي صاي محمد نكملوه ها عايشوا محمد نبداو في الاول الاول شكون نشط البنفسجي بنفسجي دي. كلير نشيط خامل خامش واضفت كلير مسح اذا ماشي ديالك اذا يمسح ديروا الاسقاطات هذو بعد أكي اوكي بهذا الشكل صحيح محمد بعد ما كملنا بريسيت كلير درنا التظليل من بعدها نديروا اسقاط الواش الجبهات النازله صحيح محمد مزل. قبل ما نروحوا للجبهات النازله نبداو نخرجوا قيمه المخرج انطلاقا من بريسيت كلير وانا مغمض عيني يا شوف معايا بما انه هنا الاولى الاولى شكون نشطيها بشكل تلاحظ هنا كلير نشط كلير صحيح اذا كلير شو وظيفته مسح المخرج راني يعني درتها صفر روحوا الاحتمال الثاني باللون البرتقالي شكون ناشط هنا بيرسات شو وظيفتو بيرسات ارغام المخرج على واحد هاني يعني رسمتو واحد روحوا للمجال الثالث اللي هو شكون ناشط فيه كلير كلير شو وظيفتو ارغام على صفر ايوه زيدوا المجال الرابع اللي يتحكم فيه كلير كلير هنا ناشط له صفر نشاطه اذا شو وظيفتو يرغم المخرج على صفر من بعدها البيرسات راكم تلاحظوا باللي بيرسات ناشط شو وظيفتو ارغام المخرج على واحد محمد بعد ما كملت مداخل الارغام وين نروح نروح رح اشاره الساعه هكذا ما كاش اشاره الساعه احتفاظ كي تجي جبهه نازله واش ندرس؟ ندرس الدي وقلب دي وش وظيفته؟ مخرج كي يقلد دي هكذا هاي نبدأ نفسه اللي لونتهم باللون الاخضر هذا وش بقالي؟ هذا واش بقى لي؟ هذا واش بقى لي جماعه اللي لونتهم بالاخضر راح نشوف قيمه المخرج لو كان ما تجينيش اشاره الساعه المخرج يحتفظ بحالات السابقه لو كان تجي جبهه نازله المخرج يقلد دي هاي نبدأ شوف شوف معايا محمد شوف معايا، فلوسات وكلير هنا راهم خاملين، صاي، نشوف إشارة الساعة، هذولا بلو لحظة شفتهم كامل خملتهم إكس إكس معناتها خاملين، هاي نبداو نديرو أيه. إسقاط إشارة الساعة، إشارة إسقاط إشارة الساعة، قدا كاين إسقاط أربعة، صاي، بعدها نبداو، هاي نبداو نجمع الحالة السابقة هنا زيرو، هنا مازالت ما وصلتنيش جبهة نازلة، إذا قلب بديو وش يدير محمد؟ يحتفظ بالحالة السابقة، يبقى يبقى زيرو زيرو زيرو، كيوصل النقطة هذه؟ جاته اوتوريزاسيون إشارة الساعه واش يدير مخرج كي يروح يشوف الدي شوف الدي واش يلقاها دي لقاها واحد. واحد اذا المخرج يدير يقلد واحد اذا المخرج هذا واش يولي يولي واحد ويبقى احتفاظ حتى هذه النقطه هذه صاير كملنا هذه الاولى روحوا للثانيه يا جماعه جماعه الثانيه الحاله السابقه هنا واش كانت كانت ارغام على الصفر من بعدها هنا مازالت ما جاتش نازله اذا واش راح تكون احتفاظ بالصفر احتفاظ بالصفر النار الناجت جبهه نزيل اسطوب واش يدير المخرج كي قلب دي يقلد المدخل شوف المدخل هنا واش لقاه جمع لقاه زيرو اذا المخرج يقلد كي وش يقلد يقلد دي باسكو جاتو اوتورييزاسيون تاع اشعه تسعه ومدخل الارغام كانوا خاملين اذا المخرج هذا واش يساوي يساوي صفر ويبقى احتفاظ الى غايه نقطه هذه هنا زيرو باسكو مدخل الارغام بلير نشط واش بقى محمد بقى لنا زيرو جبهه هذا صحيح اذا اذا هذه الحاله السابقه واش تكون واحد ويبقى احتفاظ احتفاظ حتى الجبهة نازلة بما انه جات جبهة نازلة واش يلقى دي محمد؟ دي لقاتو واحد. إذا كي واش يقلد؟ يقلد واحد ويبقى و... هذه نقطة تكون واحد وتبقى احتفاظ احتفاظ حتى الجبهة الأخيرة. صاي؟ في الجبهة الأخيرة واش كاينة اوتوريزيسيو تاع إشارة الساعة كاينة جبهة نازلة. دي واش يساوي؟ صفر. إذا كيوشي قلد هنا، يقلد يقلد واحد ويبقي هذه نقطه تكون واحد وتبقي احتفاظ احتفاظ حتي الجبهه الاخيره صاي في الجبهه الاخيره واش كان اوتوريزيسيو تاع اشاره الساعه كاينه جبهه نازله دي واش يساوي صفر اذا كيوشي واش يقلد هنا يقلد صفر ويبقى احتفاظ الاخر جبهة. هذا هو بالنسبة بالنسبة كيفاه خرج مخططات زمنية تاع القلبة هذا هما أصعب زوج مخططات عطيتهمكم يا جماعة. هنايا انتهت الحصة رقم 18 الخاصة بالمداخل إرغام بروسيت وكلير، عرفنا مداخل إرغام مش وظيفتها، إرغام على واحد بروسيت وكلير إرغام على الصفر، وعرفنا باللي بروسيت قادر يمدها لك خط دائرة معناتها ينشط الصفر، ولا يمدها لك بار معناتها ينشط الصفر، وكي لك خط ويكتب لك بروسيات، معنى ينشط بالمستوى الأعلى جماعة اللي عنده الأسئلة يقدر يتفضل